شكرا شكرا على الحضور اولا شكرا لكابا أه في البدايه كنهنئ فريق حطاج الفوز ديالو مقابلة كانت في القمه أه كنشكر كان اللاعبين ديالنا اللي قاموا بمباراه بمستوى مباراة رائعه ادوا أدو الواجب ديالهم أه انا نتمنى انه ان شاء الله الرحمن الرحيم المقابله اللي ما جاء نعوضوا فيها هذه الهزيمه ديال كتعرفوا بأننا لعبنا ضد فريق اللي هو متمرس، فريق اللي عنده تجربة، فريق اللي هو منتشي بالفوز ديالو بكأس العرش، ما كانش فرق كبير بيننا وبينهم، عبرنا أننا كانت كان أنا كانت كان عندنا فريق وعندنا لاعبين في المستوى، لاعبين اللي قدوا الكلمة ديالهم في هذا الموسم هذا، الحمد لله قدرنا نوصلوا بفريق اللي هو.. منافس وفريق كيمثل المدينه أحسن تمثيل حصلنا على فريق من ثمانيه الفرق الاوائل والفرق اللي يعني اللي عانقت كلمه ديال هذا الموسم تاع البطوله الوطنيه آه ان شاء الله القادم احسن بقينا الامل فيما يخص اننا نوصلون للنص النهاية المقابلة ان شاء الله القادمة غتكون ضد الكوكب مراكشي ضد ضد فريق الجيش الملكي هنايا في الديار ديالنا المقابله اللي بعدها غتكون ان شاء الله في مراكش، ان شاء الله برحم جيد اننا انتصار هذا هاد الانتصار هذا الجمهور العرايش متعطش لساننا طيله المباراه بالمناسبه نقدم الشكر الجزيل وحنا هذا فخر لنا اننا نكلم مدينتنا احسن تمثيل ربما الاجواء اللي عاشت القاعه المغطاة كنا كنفتقدوها وهذا هو المنتخب ديالنا شكرا لرجال الاعلام على الموكبه شكرا الجمهور ديال <تصفيق>